Da har jeg fått besøk av en ekte lærer. Hva heter du? Jeg heter Martine Grasberg Nyland. er lærer på Kjenn skole i Lønnskog og er lærer i samfunnsfag, kroppsøving og KRLE. Kan du fortelle oss litt om din digitale praksis i din lærehverdag? Kjernen i min digitale praksis i lærehverdagen er OneNote. Der skaper vi struktur for elevene. Læreren kan planlegge Læreren kan dele med elevene, og elevene gör sine aktiviteter via OneNote, eller deler de der. Bruker du da vanlig OneNote eller OneNote klassenotatblokk? Klassenotatblokk. Är det en praxis som alle lærerne på skolen har, eller bare du? Nej hos oss så kreves det at alle lærere bruker klassenotatblokk. Så det følges opp, og så er det någon ting da som bestemmes fra ledelsen, som må være til stede i alle klassenotatblokkene, uavhengig av fag. Og så er det noen ting som vi kan avgjøre i fagseksjoner, hvordan vi vil ha det. Hvordan forandres praksisen på skolen din når dere innførte vånd og Det som forandret seg mest var eh, tankegangen runt det med process. At veldig mange lærere tänker da at elevene er i stadig utvikling, at vi skal kunne følge opp elevene i større grad, og at det ikke blir de här sluttproduktene som skal være avgjørende for vilken vurdering de får i fagene. Vilket elevsyn dyrker dere da? Vi dyrker et veldig positivt elevsyn, det at alle elever skal ha muligheten til å få til noe. At vi har ulike elever som lærer på forskjellig måte. At vi har de multimodale elevene, de som kanske lærer mer av lyd og bilde men også vi har de som er glad i tekst, de som kanske trenger alternative ting, litt mer praktiske oppgaver, men at allt er mulig få til innenfor randene av klassenotatblokka. Så det blir enklere å differensiere i en sånn setting? Absolutt, det blir enklere å tilpasse, og, og til, både tilpasse oppgavene, men også var slags vurderinger og tilbakemeldinger de får ut fra hva elevene da selv setter pris på. Har dere forandret vurderingspraksis? Ja, det har vi. Nå går vi, eh, vi ikke karakterer lenger på disse klassiske tradisjonelle prøvene som man ofte hadde før. Eh, etter en tema, nå er det prosess i klassenotatblokka, og elevene får kun karakterer ved halvårsvurdering, altså etter første termin og til sommeren. Vi hører jo ofte at det er et sånt karakter i skolen, at, at man blir helt fiksert på karakterene. Oppleves som positivt å ta dem veck. Ja, vi kan jo anta som lærere, vi har jo ikke noe forskning hos oss på om dette er bra for elevene eller bra for læringen, men i personalet så mener vi at dette tar bort noe av stresset og presset til elevene, at de får en høyere deltagelse i undervisninga um, og at det da ikke er denne ene dagen eller denne ene tingen som de da skal levere som er avgjørende for hvilken karakter de da får i faget. Vi får en större bredde i vad de faktiskt har fått till. Är det sånn att alle elever har en en device hos ja, dere? Alle elever hos har iPad. Riktig. Har det ført til en annen vridning av fagstoffet? Har man like mange bøker i sekken nå som tidligere, for exempel? Nej, nå har vi faktisk ikke delt ut fagbøker i år, første gangen det skjedde i høst. Faglærere har fått valgmuligheten på om de vil dele ut eller ikke, sånn at vi har klassesett med alle fagbøker i alle fag, men det er da faglærerens om vi deler det ut eller om vi deler da ulike deler fra fagboka, eller om vi henter inn andre kilder som ressurser. Når eh, boka var pensum, eh, så var det jo ofte veldig lite kritikk av den, man, man aksepterte ja. den. Ja. Men men nå er det jo sånn at dere bruker jo mange nye ressurser som pensum. Mm. Eh, bygger dere opp noe speciell kritisk tänkning på elevene deres i forhold til denne nye bruken av alternative pensumlitteratur? Ja, vi prøver så godt vi kan. Det å ha fokus på kildekritikk, vem som presenterer fagstoffet, vilken intensjon de vi kan ha med det som blir lagt ut. For det er jo sånn at uh, elevene de de kan google, men de er ikke så gode på å skrive inn spesifikke søkekriterier. Så det er for mye Wikipedia eh, som brukes, så vi må på en måte lære dem hvordan de kan søke og finna andre kilder. Så vi må på en måte rett og slett lære dem hvordan de lærer slik sånn at vi har ett hav der ute av resurser og hvis vi klarer å lære ditt til å manøvrere og se etter noen noen kjennetegn på en god resurs. så tror vi att vi har kommet langt. Har din opptreden i klasserommet forandret seg nå etter at du fikk en til en device i klasserommet? Jeg opplever i hvert fall selv i min egen praksis at det er mer mobil. Jeg kan bevege meg mer rundt i klasserommet. Jeg kan få tettere oppfølging på alle elevene, uh, uavhengig hva slags nivå det ligger på. Sånn at jeg driver ikke så mye lenger med denne tradisjonelle stå foran klassen, legge fram ett fagstoff, og så er vi ferdig där. Så du har gått litt fra å være formidleren til å bli veilederen? Ja, vil tro det, ja. ja. Opplever det selv. Hva er vurderingspraksisene? Har du brukt andre tilbakemeldingsmetoder på studentene nå kontra tidligere? Ja, det bruker mer innspillingsfunksjonen i OneNote, i klassnotatblokka, slik at elevene får en muntlig tilbakemelding på oppgavene enn at de har fått mye skrift før. For ofte så sliter noen elever med å skjønne tilbakemelding fra læreren. Men da, vi har bruke innspillingsfunksjonen, så kan man gi de kanske mer tilbakemelding på kortere tid. Så jeg føler at eh, vurderingsarbeidet har blitt både mindre tidkrevende og mer effektivt. Tänker du også at det kan ha hatt noe med, med kvaliteten, at, at uh, tilbakemeldingen får en høyere betydning for eleven nå og nå, det er din som lærer sin stemme kontra dine skrevende ord? Ja, jeg tror det fordi da kjenner de jo mig. meg, de kan spille da flere ganger, de kan ha, hvis det er en tekst eller ett produkt så kan de ha det ved siden av samtidig som de hører på min tilbakemelding. Og så har vi også opplevd veldig positive tilbakemeldinger fra foreldre som da også kan høre vad mitt faglig skjønn er av barnet deres. Det høres ut som om du har gode, mye positive erfaringer. Er det, er det noe negativt? Det negative er jo at de sitter blant annet med hver sin skjerm. Det er vanskelig til tider å vite hva de gjør på, på skjermen. Vi har jo noen apper som Classroom-appen, som gjør at vi kan ha en viss oversikt over vad de gjør på skjermen sin. Men man kan spille, man kan se på via Play, YouTube, masse sånne ting. Så det er jo også en tidstyv hvis vi ikke er tydelig i klasseledelsen vår. For det blir viktig og tydelig å ha en digital klasseledelse da i forhold til å være opps på de feltene Absolutt. som ligger i at vi har linkser i klasserommet. Ja. Tusen takk for intervjuet. Bare gled.